زين سؤال هذا المجمع الفقهي والوقف السني ما بي بس شيخ عداي شو ما شفت خطيب آني وأرجوك لا تجامل شو ما شفت أنت, أنت خبن طامس بعد وش تجامل هو ترجال اليومية ساجنيك ويومية مقعديك بالبيت ويومية ملحقيك بس سؤال ما بي معمم وخطيب هاي الجوامع ما بيه بس شيخ عداي ليش ساكتين؟ ليش ساكتين على الفقر والجوع والمستشفيات؟ اطفال مرضى السرطان يزيدون يوم بعد يوم ايش وقت يقولون كلمه الحق؟ على شنو خايفين؟ خايفين من القتل؟ لو خايفين من الموت؟ يقول لك احنا ندار الخبزه. اكو ناس تقول لك الدار ادار الخبزه، واكو ناس يقول لك كما قال صاحب المثل يقول السعيد من اتعظ بغيره، يقول لك شوفه انت شوف شوف شيخ عداي انت لما شغليت شوف الصار بيك احنا سعداء ان تعظم غيرك احنا اكو ناس والله في نفوسها بدره خير والله اكو ناس شرفاء لكن ما ما عنده ما حد يحميه ما حد يحميه يا اخي اكو ضغط مجتمع او اكو ناس لا الدار الخبزه اكو احنا انا قلت اكو عندنا ف... انا قلت في لقاء مع الدكتور علي الذبحاو قلت رجال الدين فين اليوم الدكتور يا استاذ عدنان اليوم تولد لي بعد شهر رجال الدين ثلاثة، اكو رجل دين، واكو رجل تين، واكو رجل طين. فهذا اكو طين وتين ودين. شنو الفرق؟ ابو الدين ابو ابو التين اللي ياكل بدينه مم. يشوف يرى الباطل او ساكت مم. يرى الباطل وقدامه ويقول لك انا شعلية غطي هيك يا دير بالك. مشي انت مو يمه هالشغلة. يا مو غير من راى منكم منكرا فليغيره بيده. لم يستطع فلسانه، من لم يستطع قلبه ذلك اضعف المي... الايمان، زين انا, أنا لابس عمامه، أنا من اني عمره 14 15 16 سنه طبيت المدرسه يعني وتوجهت توجه ديني وشرعي، لا لابس عمامه على شنو؟ اضحك على روحي انا ما ميت من الجوع، ما ميت من الجوع اقدر اشوف لغير غير شغله، وغير شغله وتدر علي ارباح اكثر من راتب الحكومه هذا اللي يعطوني اياه الدراهم المانين به علينا، اكثر من عنده واعيش احسن عيشه. بس مو اكو امانه مو اكو امانه مو هاي الها ضريبه شيخ عداي راح مثل ما اي انا بالنسبه لي هو, هو انت رات أنت, م... م... انت وين انت غير وياهم ايش قد انا انا و2000 دينار ه... و2000 دينار صار ش... شهرين كان خطي... عندك معلومه عندك معلومه كم خطيب بالعراق للوقف السني تابع؟ أنا عن اللي أدري عندنا مساجد في بغداد 16,000 مسجد. 16,000؟ 500 ألف؟ أو أكثر أو 16,000 مسجد عندنا في بغداد. 16,000 ياخذون 800 ومدري قد إذا زاد وإذا قل، ساكتين على مودهن على الفقر والجوع وظلم الشعب وظلم الدنيا إذا كان سنة وشيعة، ساكتين على مود ذني لو خايفين من القتل. ناس تتهدد بالقتل. ناس يهددونه يقول له نطلعك من بيت الجامع. نشمر غراضك بالشارع. هيك علنيا علنيا قال لي احد المدراء السابقين قال لي والله اذب غراضك بالشارع والله الا اذب غراضك بالشارع. ليه طالبت بناس يعني ب 11 او 12 واحد في غرب بغداد قلت له والله تعبانين. عمي يا ريسنا عمي مو رئيسنا الحالي عمي خاف واحد رؤساء سابقين، قلت عمي ذوول تعبانين عمي، هذول هذا ما عنده رمزية، يجر... واحد من هؤلاء الذين سبقوا كمبش له الله أعلم من هؤلاء الناس؟ وأهل الأوقاف طبعاً يعرفوني يعني هسه عنهم... الآن يشاهدون دي يشاهدون قلت هذول 11 واحد هنا أنا عمي عندنا 11 واحد يا جماعة <تصفيق> <داعش داعش تصفيق> الخير يعني ذوول ما لهم تعيين ما لهم فرصة فرصة عمل إكرامية قلت عمي اطي أني اخذ درجتي الوظيفيه اطي اهلهم، قال لي اذا انت رجال وقع حسك قدام الحاضرين وتنازل عن درجتك الوظيفيه، اذا انت رجال وسحبت القلم وتنازلت، قلت أنا, انا ابقى بجامعي اني حسبه يعني مجانا بالجامع، قال والله الا تبغى اراضك في الشارع، والله باكر تبغى من هو هذا؟ من هو هذا؟ هذا واحد من المدراء الذين تعاقبوا على الوقف.